Ej, Ubelej, nehraji. Ej, že sa už tak dávno, Ej, Ubelej, nehraji. Ej, za rajce ej, nesanuj cez mika. Ej, keď ja nesanujem tej svojho jazyka keď ja nesanujem ej svojeho jazyka. Dámy